بسم الله الرحمن الرحيم المكنة دي ضاربة أربعة رجالة المكنة دي انا فهمت التانكو كله اسمر تقيل والجنبين برضه اسمر تقيل والتانك من فوق اللي هو الاسمر المشبح ده تيل شوية ده وكشاف من قدام هوت والعداد وبعد ما خلصت خالص كتبت عليها كلام بالانجليزي بالابيض المسايل بالخط يعني نوع الخط مسايل والشكمانات فهمتها والديل من ورا هوت والتانك من فوق هوت وبعد كده والعداد برده وبعد كده عمل لها كلام بالانجليزي هتشوفوه دلوقتي كده يا رجاله تمام ادي الرسومات اهيت على الشكمان والجانت برده ده الخط الاحمر ده برده من فضل الله اللي عامله هواد رجاله وعملت لها تلبيس شلته اللي هي المخرمه ديت وبقت مجله جميله من فضل ربنا كده يا رجاله والاشارات برده خيمتها اسمر شفاف وعملت عليها رسمه كده بالابيض كده يا رجاله والعداد من فوق برده اسمر شفاف والشكمانات من ورا والحمد لله طلعت مكنه جميله اهيت زي ما انتوا حضراتكم شايفين. والشكمانات وكل حال الجلدتين اللي فوق على التانك دول رجاله اللي هي السفنجه اللبني ديت. دي عشان المكنه السباده بتاعت المكنه مكسوره. فانا عامل دولت عشان اما تحوط يمين وشمال الجدول ما يغبطش في في الفوميه ويطلعه تاني. والحمد لله طلعت مكنه جميله. وركبت برضو نور برضو نور ابيض برق رعاش اهوت. سيريا ورا اهيت زي ما انتوا حضراتكم شايفين اهي فوق النمره. وسيريا تحت التانك على اليمين والشمال والحمد لله طلعت المكنه جميله بفضل ربنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته